Я з вами тоді зв'яжусь і щось вам, постараюсь вам обов'язково допомогти. А скажіть, коли це ще сталося? Так приймає по телефонну інформацію про безвісти зниклого військовослужбовця, представник уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, координатор у Хмельницькій області Наталя Дзекар. Перше питання виникає тоді, коли люди втрачають зв'язок своїми рідними, котрі наразі знаходяться в в зонах, де є бойові дії. А друге питання – це коли приносять сповіщення військові комісаріати, на сьогодні це РТЦК, теж не знають, що робити і куди далі йти, то тоді і звертаються по допомогу. Аліна каже, свого чоловіка розшукує вже п'ять місяців. 27 травня був останній зв'язок, 28 травня під час бойового завдання він зник без вісти. 31 травня нам вже надіслали сповіщення про те, що з ним втрачено зв'язок, і він зник без вісти. Аліна говорить, чоловік – старший солдат, стрілець-санітар. Йому 1 жовтня виповнилося 26. Перед тим, як зник, розповідає Аліна, мала з ним розмову. З ним зникло зразу з ним 14 чоловік. А по братими, які яким вдалося повернутися назад, вони, ну, вони всі говорять, що хлопці всі загинули. Але немає ніякого, ні в кого підтвердження. Дружина ще одного безвісти зниклого військовослужбовця, яка прийшла до центру, своє ім'я не бажає розголошувати. Їй важко говорити, вона плаче. 18 числа я з ним розмовлювався днем, він попереджав, що таке може бути. 19 числа він не виходить на зв'язок. 23 червня я знайшу, чи їх безвісти зниклий. І в той же день, що, ну, що він в полоні, це завдяки дика Наталія інформація. Жінка каже, часто бачить його у весні. Кожен раз чекаю в обміні, що він поз... після цих лумін, що він подзвонить, що вітаном. Ну поки що ні, але але надія не вмирає і віра так само. Наталя Дзека розповідає, що безвести зниклих, здається, знаходити. Навіть на сьогоднішній день у нас вже є обміняні полонені, які є представниками, жителями Хмельниччини. Люди знаходяться, знаходяться все більше і більше, підтверджуються полонені, але, на жаль, і є багато тих, кого знаходимо вже мертвих. Для того, щоб знайти зниклих без близьких, каже Наталя Дзекар, потрібно правильно все зареєструвати. Насамперед має звернутися людина на гарячу лінію 1648. Це є всеукраїнська гаряча лінія, де мають залишити дані. Координаційного штабу прийде відповідь, де буде вказано статус особи, яку шукають. Тобто, чи вона зникла без чи вона пугов в полоні, Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.